Sam tole še odlaufam, pa bom. Aja, pa bom kva? pa tako bom. Pa bom Se še ker efekt da Za naslednjo kremo potrebujete tole kako. Oh, hej, jaz sem Ana. Sam tole še odlaufam, takoj bom. došli pred mojo Guda Fuda kuhno. Vsa hrana je boljša, če si jo zaslužila. Ampak tale je dobra, tudi če si jo Fit Mango! Vedno me sprašujete, kdaj bo mango, kdaj bo mango in danes vam predstavljam Fit Mango. Ima pet plasti. spodna je podlaga iz oreščkov, potem imamo kremo z jogurtom in čija semeni, sledi mango plast, smetana in na vrhu posip. Tole so sestavine, ki jih potrebujete. Začeli bomo s podlago in res bomo hiter fertir pečice, za ta recept sploh ne rabite. Vse sestavine za podlago preprosto zmeljemo v sekljalniku. To pomeni 35 gramov nesoljenih pistacij, 20 gramov mletega kokosa, 100 gramov indijskih oreščkov, 45 gramov dateljnov in 30 gramov stopljenega kokosovega olja. Za podlago na koncu mal pritisnemo obno kozarca. Za kremo zmešamo 400 g kokosovega deserta, eno žlico javorjevega siropa, eno žlico semenčija. Pripravljamo naslednjo kremo, bo tale lonček tu. Za naslednjo plast potrebujete kokosavo mleko v pločevinki, z njo lahko umest malo potrenirate. Potrebujemo pa 100 gramov te maščabe, ki se je nabrala na vrhu, vodo pa lahko odlijemo za kak smuti. Dodamo še mango in eno žlico javorjevega siropa, ter zmiksamo do enotne zmesi. Lonče gre zdaj spet v hladilnik, zdaj nam pa prestane samo še to, da stepemo 300 ml riževe smetane. Ta korak lahko izpustite, jaz bom pa za okras zadala še žličko čija semen. Bil moj fit mango, najbolj bož, če ga se z noč postavite v hladilnik, ampak bom tudi razumela, če ne gre. Mi pa se vidimo naslednji mesec. Čau!